آج جو دور چل پڑا ہر گھر میں فری ٹیوشن ہے ہر گھر میں فری ٹیوشن ہے ٹی وی टीवी ٹی وی میں سب سے پہلے کیا تھا اب گھر میں زیادہ تر تو خاتون ہی رہتی रहती نا ہماری عورتیں رہتی ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری ज्यादा ہماری بیویاں عورتیں زیادہ पहले ہیں گھر میں پہلے کیا ہوا کہ جب ٹی وی چلا میڈیا نے کیا کیا کہ دوپٹہ جو ہے آدھے سر پہ رکھا عورتوں نے دیکھا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے ہمارے ابا نے لا کر دی ہے تو کمال کی چیز ہوگی انہوں نے کیا کیا دوپٹہ پیچھے کر دیا پھر آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ گلے میں آ گیا معاشرہ بھی ویسا ہو گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوپٹہ غائب ہو گیا اور پھر آج خدا کی پناہ کہ آج ہماری نوجوان لڑکی جو ہے اگر اس کو پردے کی بات کی جائے اگر اس کو پورا لباس پہنانے کی بات کی جائے تو کہتی ہے ابا میرا دم گھٹتا ہے ابا میرا دم گھٹتا ہے کاش کہ تو نے اپنی بچی کو چھوٹے ہوتے گئے اسلامی طرز عمل کے مطابق کپڑے پہنائے ہوتے تو آج وہ تیری عزت گلی گلی رول نہ رہی ہوتی اگر آج تو نے اپنے گھر میں جہاں ٹی وی لا کر رکھا گیا وہاں پر تو قرآن مجید لا کے رکھتا وہاں پر تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنگا آپ کی سیرت مبارکہ کی کوئی کتاب لا کے رکھتا اہل بیت اتہار کی جتنی بھی خاتون تھی ان کی کتاب لا کے رکھتا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کی سیرت لا کے رکھتا تو آج تیری بیٹی وہ نہ ہوتی جو آج تجھے نظر آ رہی ہے خاتونِ جنت حضرت بی فاطمہ الظہرا رضی اللہ تعالیٰ عنخوا آپ کے وصال کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنکھو آپ فرماتے گئے کہ میں بڑا بیٹا ہونے کے ناطے یہ گواہی دیتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا سب سے لے کر میری اماں جان کے وصال تک کبھی میں نے اپنی ماں کا نا سر کا بال نہیں دیکھا میں نے اپنی ماں کے سر کا ایک بال بھی نہیں دیکھا اور آج کیا ہوتا ہے کوئی نہیں پتر ہے اپنا کوئی نہیں کل کی پردہ کرنا ہے اور سارے ہاتھ جمے جی اصل وڈا کیسا نہیں پردہ سب کے لیے برابر ہے شریعت سب کے لیے ایک ہے تو خرابی کہاں سے ہوئی ہم نے کی اب بچہ نافرمان ہو گیا تو اس کی غلطی نہیں ہے ہمیں خود پہ رونا چاہیے ہمیں اپنی تربیت کے انداز کو بدلنا چاہیے یہ ایک لکھا ہے کتاب میں یہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ جو تھے نا دریا کے کنارے سے گزر رہے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا بزرگ تھے اللہ والے تھے منظر دیکھا حیران ہوئے پریشان ہوئے ظاہری عمل دے کر بڑا تعجب ہوا ان کو انہوں نے کیا کیا ادھر ہی بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے منظر کیا تھا کہ ایک بوڑھا باپ ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہے جال لگا کے اور ساتھ اس کے اس کی بیٹی ہے دس سال بارہ سال عمر ہے کتنا دس سے بارہ سال بچی کی عمر ہے وہ ساتھ بیٹھی ہے اور اس کا بوڑھا باپ جو ہے بڑی مشقت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک مچھلی پکڑتا ہے بیٹی کو دیتا ہے کہ بیٹا اس کو نہ پیچھے ٹوکری میں ڈال دو اب وہ بیٹی جو ہے جو بچی ہے وہ باپ سے نظریں چرا کر مچھلی کو واپس دریا میں پھینک دیتی ہے اب بظاہر تو بات بڑی عجیب ہے اب دیکھا جائے تو بیٹی باپ سے بہت پیار کرتی ہے بیٹی باپ سے بہت پیار کرتی ہے اتنا بیٹا پیار نہیں کرتا جتنا بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے اور بیٹی سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے وہ رحمت ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے تو فرماتا ہے کہ تو جا اپنے باپ کے پاس تیرے باپ کا غائبی مدد کرنا اور اس کا سہارا بننا میرا کام ہے یہ بیٹی کی شان ہے है? یہ بیٹی کی شان ہے تو پھر ہم حضرت جی حقیقت بات ہے رحمت جب بھی ہمارے پاس آتی ہے ہم ماتھے پہ شکن ہی ڈالتے ہیں اور بیٹی کا جو سب سے پہلا حق ہم چھینتے ہیں نا وہ یہ چھینتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے پر جو خوشی منانی چاہیے تھی نا وہ ہم نہیں مناتے بیٹی رب کی رحمت ہے ماتھے پہ شکن آ گئے بارش رب کی رحمت ہے زیادہ برس پڑے ماتھے پہ شکن آ گئے مہمان رب کی رحمت ہے اگر گھر میں آ جائیں تو ہمارے گھر کے دروازے تو بند ہی ہوتے ہیں ہمارے موبائل نمبر بھی بند ہو جاتے ہیں کہ کئی مہمان گھر آ ہی نہ ٹپکے تو رحمت سے ہم منھ مو موڑتے ہیں اور زحمت کو گلے لگاتے ہیں اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا جی حضرت تو گھروں میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ایسا فوت کی بھی, بھی نہیں ہوتا کہ جیسا ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر ہوتا ہے یار ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس چیز پر قادر ہے کہ انسانی جسم کا کوئی ایک اعضا کوئی ایک عزف کوئی ایک حصہ بنا سکے کسی کے پاس پاور نہیں ہے کسی کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے تو یار رب کی عطا پہ رب کی رحمت پہ ناشکرے کیوں بنتے اس نے بیٹی دی ہے تو دی ہے چار ہیں چھ ہیں آٹھ ہیں دس ہے تو رب تو نہیں ہے تو باپ ہے اور تو شکر ادا کر بلکہ رب تعلیٰ فرماتا ہے کہ جب میں خوش ہوتا ہوں نا آسمانوں پہ جب میں آسمانوں پہ خوش ہوتا ہوں تو زمین پر میں بیٹی کو بھیجتا ہوں بیٹا نہیں زمین پر بیٹی کو بھیجتا ہوں اور بیٹیاں باپ سے بڑی بے پناہ محبت کرتی ہیں چاہتے ہوئے بھی ہر چیز کو چھپا لیتی ہیں ہر چیز اپنے اندر دفن کر لیتی ہیں کہ میرے باپ کو کبھی کوئی دکھ نہ ہو تو وہاں پر بھی یہی تھا بزرگ نے سب کچھ پڑھا ہوا تھا کہ بیٹیاں باپ سے بہت پیار اور محبت کرتی ہیں لیکن یہاں پر کام ہی الٹ ہے کہ باپ مشقت کے ساتھ محنت کے ساتھ مچھلی پکڑتا ہے اور بیٹی واپس اس کو دریا میں پھینک دیتی ہے نظریں چرا کے بڑی عجیب بات ہے صبح سے لے کر شام تک یہ چلتا رہا بوڑھا باپ تھا جب اس نے سوچا کہ اب ٹوکری بھر گئی ہوگی اس نے بیٹی کو بولا چلو بیٹی اب گھر چلتے ہیں بیٹی چلو اب گھر چلتے گئے مچھلیاں کافی پکڑ لی ہیں تو جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ٹوکری خالی کی خالی جیسے لے کے آئے ویسے ہی پڑی ہوئی تو باپ بڑا پریشان ہوا کہ بیٹا اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی ہیں کدھر گئی ساری تو بچی ڈر گئی باپ کا غصہ تھا سارا دن باپ تھکا مچھلیاں پکڑی محنت کی دکھ بھی تھا اور ساتھ تربیت بھی تھی ساتھ تربیت بھی تھی جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو وہ بیٹی پہلے ڈر گئی سہم گئی لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا ایسے ہمارا بچہ ڈر کے جھوٹ بول دیتا گیا اگر ہم نے اپنے بچے کو سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا جھوٹ بولنے میں عافیت نہیں ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے ہمیشہ عافیت سچ بولنے میں گئے اگر ہم نے تربیت کی ہوتی چاہے ہمارا بچہ بڑا سے بڑا گناہ کر کے بھی آتا تو ہمیں سچ بتاتا کہ ابا میں نے یہ کام کیا ہے لیکن بتاتے نہیں ہیں وجہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی ایسے ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تو خیر وہ باپ بڑے غصے ہوا کہ بیٹا تم نے میری سفید داڑھی کو نہیں دیکھا اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی گئے کدھر گئی ساری کہاں کی ہے تم نے تو وہ بیٹی جو تھی وہ کہنے لگی ابا مجھے مارنا نہیں ابا میرے سے ناراض نہ ہونا لیکن مجھے ایک حدیث یاد آ گئی دس بارہ سال کی بچی اور کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کیا یاد آئی اونچی آواز میں بولیں کیا یاد آئی حدیث ہماری بچی نے کبھی یہ کہا کہ ابا مجھے فلاں حدیث یاد آ گئی نہیں ہماری بچی نے تو یہ کہنا ہے کہ ابا میں نے آج سکول میں یہ پوئم یاد کیا ذرا مجھے یاد ہے یہ سننا مجھ سے کیا فائدہ ہے بیٹی نے بولا ابا آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا آپ بھول چکے ہوں گے کیونکہ آپ کی عمر کا تقاضا ہے لیکن آپ نے کچھ دنوں پہلے گھر میں بیٹھے جائے نماز پر نماز پڑھنے کے بعد مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ بیٹا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی مچھلی رب کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ مچھیارے کے جال میں پھنس جاتی ہے جو مچھلی اپنا رب کا ذکر کرنا چھوڑتی ہے تو وہ مچھیارے کے جال میں پھنس جاتی ہے تو ابا جان مجھے خوف آیا اس چیز سے میں ڈر گئی کہ آج جو مچھلی اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو کر ہمارے جال میں پھنس گئی ہے اس کو کھا کر خدا نہ خاصا ہم اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں میں نے مچھلی کو واپس دریا میں پھینک دیا میں نے مچھلی کو واپس دریا میں پھینک دیا اور میرے بھائیوں بتاؤ یار ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں سمجھدار ہیں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ بھائی میں نے گھر میں بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد چائے نماز بچھائی اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو کہا آؤ آج آپ کو اماں عائشہ صدیقہ کی باتیں سناتا ہوں آج آپ کو چار یاروں کی باتیں سناتا ہوں کسی نے کیا نہیں کیا ہمارے گھروں میں ماحول ہی نہیں ہے ایسا تو یہ ماحول کس نے دینا ہے یہ ہم نے دینا ہے ہم نے اپنے, اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا رب کی عبادت بہت بڑی چیز ہے رب کی عبادت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو دنیا کمانے کی سناتے ہیں کہ بیٹا نے دنیا کیسے کمانی ہے دنیا نہیں دنیا اور آخرت دونوں سکھائے کہ بیٹا ت نے رہنا کیسے گا بیٹا ت نے معاشرے میں چلنا کیسے گا بیٹا نے معاشرے میں بات کیسے کرنی ہے سلیقہ ہونا چاہیے تہذیب ہونی چاہیے ادب ہونا چاہیے اخلاق ہونا چاہیے پہلے کی باتیں تھی بدنا بچے با ادب ہوتے تھے پڑھنے جاتے تھے بیس بیس تیس تیس سال چالیس چالیس سال ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے اور آج حضرت خدا کی پناہ ہے دل دکھتا ہے دیکھ کے کہ آج ہماری نوجوان نسل کس سائڈ پہ چل پڑی ہے ہین جی آج ہماری نوجوان نسل کس سائیڈ پہ چل پڑی ہے یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو غلط ٹریک پہ چلایا ہے ہم نے ان کو غلط سائیڈ پہ لگایا ہم نے ان کو اچھی سائیڈ پہ لگایا ہی نہیں تو میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اہتمام کریں اس چیز کا اپنے بچوں کو اور خاص کر اپنی بچیوں کو پردے کی تلقین کریں اچھا اور مکمل لباس پہنائیں اور یہ بھی قیامت کی نشانیاں حضور نے فرمائی تھی کہ قرب قیامت عورتوں کا لباس ہوگا نہ ہونے کے برابر ایسے ہی ہے لباس ہے لیکن پتہ نہیں ہے لباس پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا غلطی کس کی ہے جب بچی چھوٹی تھی تو ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ سوسائٹی میں ایک بچی نے نا بڑے کمال کے کپڑے پہنے ہوئے بڑا برینڈ ہے نا برینڈ کی بڑی ہمیں جو وہ اندر سے وہ ہوتی ہے کہ جناب جب بھی دیکھنا ہے نا برینڈ ہی دیکھنا ہے تو برینڈ نے کیا دینا ہے بے حیائی بریانی فحاشی دینی ہے اچھا کام تو دینا نہیں اگر ہم نے اپنی زندگی کا حلیہ لیا ہوتا حضور پاگل ہی سلاط وسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر تو آج ہمارا معاشرہ اور ماحول ایسا نہ ہوتا